הלכתי חמד את האירועי. טוב, שכם רנט ריץ סבבה, ואני אצגור שכם רנט ריץ סבבה, ואני אחי זוכים בעולה. סנק, הלך וואלה, הולכה batters, Bonnettור, פתורס אתך את רוחמס בעשר תנג таких שמיים שלךHere gonna mesures וזהו, לעשר לבד בכ onun optical me faz любThat'ס לסחקי את השתר לעשר <עוד> עשר <עוד> אותם בסדר יכולה karalet דבר perquè bitch makes אתה לא מנהים להכיר קוראים לישון מתה לך, קסמי. בשביל לעלות לך את הלבל, צריך להוריד לך כאלה כאלה. מה? שיום רישון. אז חיים מבין שהיא רלגון, אני סוכן לך לו כמוקס פיול, ואתה בטח לא תהיה הראשון שאומר לי ללכת לישון. את הלמוג הזה לא תפסות פרס, אני תבדעת, לא קס מקווה שתנביא אותי נכון! אני בונה על ניצחות! אבל גם שניין אחד ישמור את שאמרת בביטחות שכל סיבוב בכך אתה לא ברי ואתה לא ברי אתה תיקש מחוור ונקומן, ואתה לא ברי דה. אין לך חומרה, כל איבר חסר. לי אני You're a man, you're a man, you're a man, you're a man, you're a man, you're a So you're a man, you're a dog you're a man, you're a man, we a man, you're a man, you're a I'm to to the Gym. I'm going to go to the Gym. I'm go עושים חייבת תרתי עד הפחורה של הפיתניק אך את נבע בין סיבת